نرى كثير من الشباب يميلون إلى ملاهي الحياة الدنيا مثل الفنانين في الغناء ولاعب كرة القدم حيث أنهم يفضلونهم على العبادات الدينية واعتقد أن بعضهم يحبونهم أحب من الصحابة والتابعين فما تعليق فضيلتكم على ذلك ولكم الصواب وال... و... و... و... ولكم على... يعني دعاء شو ظن بالناس إلى هذا الحد لا ينبقي شو ظن بالناس إلى هذا الحد, الحد أنهم يحبون أعظم أحب الصحابة هذا ما يقع المسلم. <تصفيق> هذا قام ما يقع عن مسلم لكن على كلها في الناس من, من السفهاء ويحب الفنانين ويحب اللعب اكثر ما يحب الاشتغال بالطاعه التي ليس واجبه عليه وهذا من الجهل ومن قله البصيره ولان النفوس لها عادات تحب ان تنفذها من اللعب والمرح و... وسماع ما قد يروق لها من اغاني او اشعار لكن هذا فيه تفصيل. في تفصيل ان كانت الاغاني المعروفه التي يستعملها الناس في الحب والعشق ونحو ذلك او ذكر النساء وحال النساء هذه لا شك انها محرمه واذا كان معها طبل او الموسيقى او معها العود او معها انواع من الالات الملاهي لا محرمه فجنث الغنى محرمة ذا اكثر العلم كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يشري له الحديث إلا عن سبيل الله قال أكثر علماء إنه غناء وإذا كان معه آلات الملاهي صار أكثر تحريما وأشد إثما حتى حكى غير واحد معه العلم على ذلك الصلاح رحمه الله فالمقصود أن الغناء من حيث هو من له المحرم الذي قال فيه أكثر علماء إنه في قوله تعالى ومن الناس من يشري له الحديث أما الأشعار العربية في تعرف الحديث العرب جيب الغناء في العهد العرب هذه ما كان منها طيبا ابيح سماعه اشعاري حسان اشعاري عبد الله بن ابي اوفا وابن رواحه وفلان وفلان المقصود الاشعار التي يقولها العرب في العرب في الجود في الكرم في الشجاعه في الحرب في الصناعه في غير هذا من الوجوه الطيبه هذه تستمع وفيها فائده وقد قال النبي صلى الله الشعر حكمه اما الاشعار التي في ذنب الدين أو في مدح المعاصي أو الخمور هذه محرمة كنة فحسنه وقبيحه قبيح فما كان في سبيل الله وطاعة الله من أشعار العربية وأشعار أخرى غيرها في مدح الحق الدعوة هي الحق ونشر الفضيله فهذه لا بأس بها وما كان الأشعار في دم الحق أو في الدعوة إلى الرذائل أو المسكرات أو الزنا والفواحش هذا محرم سواء كان شعرا عربيا او نبطيا او عجميا او نفراً كله محرم لانه يدعو الى باطل رضي الله عنه. نعم واما كرة القدم عرضات فهذه ان كانت تشغل عن الصلاة او يظهر فيها عورات منعت اما كان في وقت لا يظهر فيها عورة, عورة. ولا شغله واجب فلا حول فيها كأن تكون في وقت الضحى قبل الصلاه في وقت في على سير الاقدام وقوه البدن وأشباه ذلك او حمل السلاح السيوف والبنادق والرماح وأشباه ذلك مما يُعتعل به في الحرب كالدرك والحراب كما فعل الحبشه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاه والسلام هذا لا, لا بأس،, بأس وهذا من باب التدرج، من باب إعداد القوة، ولكن لا يكون فيها ما حرم الله من الموسيقى والقبول وآلات الملاهي، لا، بل تكون بالسيوف بالرماح بالداق والحراب بأشباه ذلك والأشعار العربية التي فيها مدح شجاعة، مدح كرم، وما أشبه ذلك. هذه مقام تفصيل، نعم، ما معنى باللغة من بعض يقول معناها حمار لا أف... لا يا انا اعرف صاحب الفن اللي عنده معنى فن الغنى او فن او فن اخر، فن موسيقى او فن كذا او فن كذا، الفنون تختلف، قد يكون فن محرما وقد يكون فن جائز الفنون التي مما ابحى الله فن كيف يصنع كذا، كيف يعمل كذا، مما ابحى الله هذا له حق، والفنون التي تتعلق بالاغاني المحرمه، تتعلق بالاغاني او بصناعه إلى الملاهي أو ما أشبه ذلك لها حكمها. فالفنان ما نسمع عنهم أنه الذي يتعاطى مسألة الأغاني ويتفنن الأغاني وكيف يبقيها وكيف يشجع عليها وقد يدخل في ذلك من يكون عنده مالها في ضرب كيف يضرب الآلة عند الغناء كيف يعزف تم مؤخرا نعم نعم حصيلها المغني ذا لا مهم لا, لا, لا. ان شاء الله نعم يعني. الكسب المحرم م... لا, لا يصلح كسب المحرم مررر.